بسم الله الرحمن الرحيم. بدون لغي كتير. يلا ندخل في التفاصيل. النهاردة هنشرح لكم ازاي اعمل ايميل. على الياهو. انا ما عنديش ايميل على الياهو. عاوز اعمل ايميل على الياهو. علشان استخدمه في انشاء عمل فيسبوك. او تويتر. تمام? طيب هندخل اول حاجة على جوه. ياهو. اوكي? هيفتح لنا ياهو ايميل. هنضغط عليها. الراحه خالص اهوت فهو بيقول لك دخل الايميل اللي عندك الباسورد طبعا انا ما عنديش ايميل عاوز اعمله لاول مره فهقول له كرنت ان كون تمام اهو فتح لي الشاشه ديت بيطلب مني الفيرست نيم والسكند نيم تمام فيرست نيم هقول له مثلا اح احمد اوكي ال سرحان أحمد سرحان طيب بيقول لي الإيميل اللي أنت هتختاره يبقى الشكل عليه إيه؟ فهو طبعاً بيقترح لي بعض الأسماء ممكن أختار منها بضغط من الأسهم ديت يجيب لي الأسماء اللي أنا عايزها تمام فأقول له مثلاً تمام يعني لا بلاش الاسم ده خلاص تمام أحمد يعني سرحان أحمد لا أنا عايز في الأول أحمد تمام أحمد سرحان 66 حلو اختار الـ الـ الاسم ده احمد سرحان 66 طيب ادخل الباسورد الجديد اللي احنا لسه هننشئه. اقول له مثلا انت بقى ايه بتدخل باسورد خاص بيك وتكون حافظه علشان متنساهوش وهنقول لكم برده في فيديو بعد كده لو انت نسيت الباسورد ممكن تعمل ايه طيب أنا دخلت الباسورد هيطلب مني رقم التليفون رقم التليفون هنا كل تليفون وله المفتاح بتاعه فلو أنت قاعد في مصر أو تدخل رقم مصري 002 هتدخل المفتاح لو أنت مثلا أنا بالنسبة لي مثلا هدخل رقم سعودي تمام تمام رقم سعودي ادى المفتاح وادخل رقم التليفون. ستة واحد تمام. تاريخ الميلاد. هيطلب بعد كده تاريخ الميلاد. هدول له ديسمبر. ثمانية تسعة. طيب. بس كده انا بعد كده خلاص انا اول حاجة نرجع, نرجع تاني. هيطلب الاسم الاول قالين التاني. بعد كده هو بيقترح عليك اسم معين للايميل بتختار عليه وبعد كده انت بتدخل الباسورد اللي انت المفروض تكتبه دلوقتي على على جنب وبعد كده بيطلب رقم التليفون بتدخل بتدخل على المفتاح بتاع البلد اللي انت هتدخل فيه رقم التليفون زائد رقم التليفون وبيطلب بعد كده تاريخ الميلاد وبتعمل تمام اه ده رقم التليفون اللي احنا مدخلينه واللي هو بيقول لك هبعت لك عليه كود نمبر فنقول له اوكي. هيبعت لك دلوقتي كود نمبر على الرقم اللي انت دخلته. هيجي لك كود نمبر هندخله تاني هو 8 خمسة خمسة 2 تمانية. تمام. طيب تمام. كده خلاص خلصنا هو كده عندك الايميل بتاعك موجود والباسورد بتاعتك موجودة انت اللي عارفها. تمام كده يبقى احنا كده خلصنا عمل الايميل وخلاص كده بقى عندنا فعلا بالفعل ايميل على الياهو ومعانا الباسورد بتاعنا خلاص اللي احنا محتفظين بيه ما حدش المفروض ان هو يعرفه. طيب بيجيب لنا الشاشه ديت بنقول له نكست نكست نكست تمام. خلاص كده بالفعل انت كده على الايميل بتاعك اهوت البوكس بتاعتك طبعا فاضيه. تمام بدا يجيب لك ان بوكس اول او حاجه بدا رسائل خلاص كده انت كده بقى عندك ايميل